श्री रामबा जिला शिक्षण तालीम भवन पोरबंदर खाते हूँ बी एड से आप सब हार्दिक स्वागत करु आज आप वेरियबसाइट ऑफ मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट अंतर्गत चर्चा करवा टीम पीसी वैद्य द्वारा तैयार कर मना सभ्य से हूँ पोते धम्मेखा पायल दोटिया भरत प्रजापति रमेश करंग्या यश ठाकर अनेगदर्शक श्री है डॉक्टर मनसुख वेकड़िया सर अच्छा जेमना प्रेरणा स्त्रोत अमरा प्राचार्य एसजे डुबरालिया सर तो सब प्रथम आप Our project note extract is like a summary. The contribution presents an overview and analysis of research results concerning the influence of internet on mathematics teaching and learning. The studies have been divided into categories according to their research focus. The second part focuses on free web resources. Websites function are being discussed in comparison to textbooks wrong kind of learning process point of view based on the investigation of a range of websites the benefits and risks associated with websites used in mathematics instruction as stated this include an analysis of some mathematical and इलेक्ट्रिकल इन थीज रिसोर्सिज एट के योगदान ए गणित शिक्षण और शिक्षण पर इंटरनेटना प्रभाव ने लगता संशोधनों परिणामों विहंगावलोकन विश्लेषण अं रजू कर अध्ययन ने तशोधन केन्द्र मुजब वर्गों में वहचा आजा भाग में फक वेब संसाधनों पर केंद्रित है शिक्षण प्रक्रिया दृष्टिकोण की पाठ्यपुस्तकों तुलना में वेबसाइट कार्यों की चर्चा कर विविध वेबसाइट्स की तपासना आधार गणित सूचना में वेबसाइट साथ लेवाता फायदा और जोखमों अं जाना है आ संसाधनों में के ध्यानात्मक भू भूलों विश्लेषण करोक अबाउट इंट्रोडक्शन Recently, the use of modern technology, particularly PCs and Internet connections, in schools has been increasing. In the Asia, more than 80% of primary and secondary schools are connected to the Internet. The increasing significance of this technology for education is testified to by the fact the Internet and its use by pupils and the students. टीचर्स हेज बिकम ध सब्जेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टडीज एट के ताजेतर में शालाओं में जो आधुनिक तकनीकी उपयोग कर खास कर पी सी इंटरनेट कनेक्शन वारो थे एशिया में प्राथमिक और मध्यमिक शालाओं में एशी टका शालाओं इंटरनेट की जोड़ेली है शिक्षण आ तकनीकीता महत्व की पुष्टि इंटरनेट द्वारा कर અને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા તેનો ઉપયોગ અનેક અભ્યાસનો વિષય બન્યો છે ધેન વી વીલ ટોક અબાઉટ ડિફરન્ટ વેબસાઇટ્સ ઓફ ધ મેથેમેટિક્સ મેથેમેટિકલ વેબસાઇટ્સમાં મેથેમેટિકલ લાઇબ્રેરીઝ મેથેમેટિકલ એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ પ્રોગ્રામર વેબસાઇટ્સ જે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વાપરવામાં આવતી હોય એપલેટ વેબસાઇટ્સ कॉम्प्रेसिव वेबसाइट यूज बा स्कूल टीचर जे शिक्षकों ने उपयोगी होने मेथ ऑनलाइन गेम्स में सवेश हमें अपने आ प्रोजेक्ट के महत्वना आ, उद्देश्यों लक्ष्यों जोशू तो आ प्रोजेक्ट पहत्व लक्ष्य ए developed a critical appreciation of the use of information and communication technology in mathematics એટલે કે ગણિતમાં માહિતી અને સંચાર તકનીકના ઉપયોગની પ્રશંસા વિકસાવી ઇટ્સ અ પ્રોજેક્ટ નો મહત્વ પ્રોજેક્ટ જે કે જે ગણિતની જુદી જુદી વેબસાઇટ્સ પર આધારિત છે તેનો મુખ્ય લક્ષ્ય છે હવે તેનો ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે તેનો ઉદ્દેશ્ય જોઈએ તો communication in mathematics એટલે ગણિતમાં કોમ્યુનિકેશન કેવું હોવું જોઈએ તેના વિશે ચર્ચા કરીએ મેથેમેટિક્સ પ્રોવાઈડ્સ અ પાવરફુલ એન્ડ યુનિવર્સલ લેંગ્વેજ સ્ટુડન્ટ્સ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ યુઝ મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજ એપ્રોપ્રિયસલી વેન કોમ્યુનિકેટિંગ મેથેમેટિકલ આઇડિયાઝ રિઝનિંગ એન્ડ ફાઇન્ડિંગ્સ બોથ ઓરલી એન્ડ રાઇટિંગ એટલે કે ગણિત એક શક્તિશાળી અને સાર્વત્રિક ભાષા પ્રદાન કરે છે ગણિતી ગણિત્ય વિચારો તર્ક અને તારણો મૌખિક અને લેખિત બંનેમાં વાત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય રીતે ગાણિતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ કોર્સ સ્ટુડન્ટ્સ શૂડ બી એબલ ટુ કોમ્યુનિકેટ મેથેમેટિકલ આઈડિયાઝ રિઝનિંગ એન્ડ ફાઇન્ડિંગ્સ બાય બિંગ એબલ ટુ યુઝ એપ્રોપ્રિયટ મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજ નોટેશન સિમ્બોલ્સ ટર્મિનોલોજી ઇન બોથ ઓરલ એન્ડ બ્રિટન એક્સપ્લેનેશન યુઝ ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ ઓફ મેથમેટિકલ રિપ્રેઝેન્ટેશન ફોર્મ્યુલા ડાયાગ્રામ્સ ટેબલ્સ ચાર્ટ ગ્રાફ્સ એન્ડ મોડેલ્સ મૂવ બિટવીન ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેશન એટલે કે મૌખિક અને લેખિત બંને સ્પષ્ટતામાં યોગ્ય ગણિત ભાષાનો ઉપયોગ થાય તે જરૂરી છે જેવા કે સંકેતો પ્રતિકો અને પરિભાષા બીજું ગાણિતિક રજૂઆતના વિવિધ સ્વરૂપો જેવા કે સૂત્રો આકૃતિઓ ચાર્જ કોષ્ટકો ગ્રાફ મોડેલ વગેરે અને ત્રીજું છે વિવિધ સ્વરૂપોનો ઉપયોગ ન થવો જોઈએ એટલે કે મૂવ બિટવીન ડિફરન્ટ ફોમ્સ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન વિવિધ સ્વરૂપો વચ્ચે જે સ્પેસ હોય તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ ડિફરન્ટ આર એન્કરેજ ટુ ચૂઝ એન્ડ યુઝ આઈસીટી ટુઝ એસ એપ્રોપ્રિએટ એન્ડ વેર અવેલેબલ એન્હાન્સ કોમ્યુનિકેશન ઓફ ધેર મેથેમેટિકલ આઈડિયાઝ આઈસીટી ટૂલ્સ કેન ઇન્કલુડ ગ્રાફિક ડિસ્પ્લેસ કેલ્ક્યુલેટર્સ સ્ક્રીનશોટ્સ ગ્રાફિંગ સ્પેસશીટ્સ ડેટાબેસીસ એન્ડ ડ્રોઈંગ એન્ડ વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને તેમના ગાણીતીય વિચારોના સંદેશાવ્યવહારને વધારવા માટે યોગ્ય અને જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં આઈસીટી સાધનો પસંદ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા प्रोत्साहित कर प्रेरणा आपी आई सीटी टूल्स में ग्राफिक डिस्प्ले कैलक्युलेटर स्क्रीनशॉट ग्राफिंग स्प्रेडशीट डेटाबेसीस और ड्रॉइंग और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेर्सवेशन वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स एट के गणित रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब केव हो अथवा तो केव हो मैथमेटिक्स encourages students to reflect upon their findings and problem solving processes students are encouraged to share their thinking with teachers and peers and to examine uh, different problem solving strategies critical reflection in mathematical mathematics helps uh, students gain insight into their strengths and weaknesses as learners એન્ડ ટુ એપ્રો એપ્રિશિએટ ધરફુલસ્ટેન્ડિંગ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને તેમના તારણો અને સમસ્યા હલ કરવાની પ્રક્રિયાઓ પર પ્રતિબિંબિત કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે વિદ્યાર્થીઓને તેમની વિચારધારા શિક્ષકો અને સાથીદારો સાથે વહેંચવા અને વિવિધ સમસ્યાઓ હલ કરવાની વ્યૂહરચનાઓનું પરીક્ષણ કરવા માટે પણ ગણિતનું પ્રતિબિંબ એપ પ્રેરણા આપે છે અથવા પ્રોત્સાહિત કરે છે ગણિતમાં વિવેચનાત્મક પ્રતિબિંબ વિદ્યાર્થીઓને શીખવનારા તરીકે તેની શક્તિ અને નબળાઈઓની સમજ આપવામાં આવે છે અને શિક્ષણોને સમજ માટે શક્તિશાળી પ્રેરણા તરીકે ભૂલોના મૂલ્યની પ્રશંસા કરવામાં મદદ કરે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ કોર્સ સ્ટુડન્ટ શૂડ બી એબલ ટુ એટલે કે અભ્યાસક્રમના અંતે વિદ્યાર્થીઓ શું કઈ રીતે સમત હોવા જોઈએ ટુ એક્સપ્લેન વેધર ધેર રિઝલ્ટ મેક સેન્સ ઇન ધ કોન્ટેક્સ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ એટલે કે તેમના પરિણામો અર્થપૂર્ણ છે કે કેમ તે સમજવાના સંદર્ભમાં એટલે કે એ સમસ્યાના સંદર્ભમાં એ એટલા સમત હોવા જોઈએ એક્સપ્લેન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધેર ફાઇન્ડિંગ એટલે કે તેમના તારણોનું મહત્વ સમજવા માટે સમત હોવા જોઈએ જસ્ટિફાઈ ધિગ્રી ઓફ એક્યુરેન્સી ઓફ ધેર રિઝલ્ટ વેર એપ્રોપ્રિયટ એટલે કે તેમના પરિણામની ચોકસાઈની ડિગ્રીને યોગ્ય બનાવવા માટે તેઓ સમત હોવા જોઈએ સજેસ્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ટુ ધ મેથડ વેર નેસેસરી જરૂરી હોય ત્યાં પદ્ધતિમાં સુધારો કરવા માટે પણ તેઓ સમત હોવા જોઈએ ત્યાર પછી આપણે કેટલીક શિક્ષકો માટેની કેટલીક શ્રેષ્ઠ ગણિતની વેબસાઇટ્સનો આપણે પરિચય મેળવીએ બેસ્ટ વેબસાઇટ્સ ફોર ધ ટીચર્સ જેમાં પહેલી છે એ એ એ મેથ એ મેથ ઓફર્સ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ધ એરિથમેટિક લેસન્સ ફ્રોમ કિડર ગાર્ડન થ્રુ એથ એથ ગ્રેડ Unlimited practice is अनलिमिटेड प्रेक्टिस्ज ऑल्सो अवेलेबल ऑन धोपिक विच एलोव थ्रू मस्टरी ऑफ ध कॉन्सेप्ट एट्ल के मैथ एंटरेक्टिव अंक गणित पाठन एक व्यापक समूह दर्शा अमरियादित अभ्यास दरक विषय पर उपलब्ध है जो विभावनाओं तमज ख्यालों पर संपूर्ण निपुणता ने मंजूरी अपे त्यारेथ टीवी Math TV is a platform that features a wide range of math videos covering a plethora of mathematical concepts. These videos are browsable બાય અ ટોપિક ઓર બાય ટેક્સ્ટબુક એટલે કે મેથ ટીવી એક પ્લેટફોર્મ છે જેમાં ગણિતના વિડીયોનો સમાવેશ થાય છે અહીં ગાણિતિક ખ્યાલોને ભરપૂર આવરી લેવામાં આવે છે આ પ્લેટફોર્મ अंक गणित बीज गणित त्रिकोण मित्रि कैलक्युलेसन मुद्दा पर ट्यूटोरियल विडियो अही निःशुल्क उपलब्ध है आ विडियो द्वारा विषयों पाठ्यपुस्तकों ब्राउज कर सक्षम है त्यारा मेथ सेंट्रल मेथ सेंट्रल इज अटरनेट सर्विस फॉर मैथमेटिक्स स्टूडंट्स एंड टीचर्स दीस साइट इज मेटेन बाय फेकी एंड स्टूडंस इन मेथमेटिक्स એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ મેથેમેટિક્સ એજ્યુકેશન એટ ધ યુનિવર્સિટી ઓફ રેજીના ઇન કેનેડા મેથ સેન્ટ્રલ એ ગણિતના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટેની ઇન્ટરનેટ સેવા છે આ સાઇટ કેનેડાની રેજીના યુનિવર્સિટીમાં ગણિત અને આંકડા શિક્ષકો દ્વારા જાળવવામાં આવે છે ત્યારબાદ સુપર કિડ્સ સુપર કિડ્સ લેટ્સ યુ ક્રિએટ યોર ઓન મેથ ડ્રીસ સિમ્પલી select the type of lab problem the maximum and minimum numbers to be used in the problems and then click on the button a worksheet will be created to your specifications ready to be printed for use superkids ek reading program che je bija varg na kindergarten mate bada chael che prarambhik vakna shikshako shala sanchalako ane mata pita માટેના વાંચન સંસાધનો તેમજ સંશોધનો અહીં શોધી શકાય છે ત્યારબાદ બેસ્ટ વેબસાઇટ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ માટેની કેટલીક ગણિતની શ્રેષ્ઠ વેબસાઇટો જેમાં જેમાં પહેલું છે મેથ્સ ફન ધીસ ફિલોસોફી બિહાઈન્ડ ધીસ વેબસાઇટ ઇઝ ટુ મેક મેથ લર્નિંગ ફ્રોમ એન્ડ એન્જોયબલ ઇટ ફીચર્સ અ મેરેઇડ of lessons and activities provided by teachers and math community from all around the world aap website pachharo karan filsufi ganitna shikshan ne manoranjak ane anantrat banavvano chhe tema vishwa bhar na shikshako ane ganit samuday dwara pura padvama aavela asankhya pathok ane pravrutiyon ni suvidha chhe mathspan ma saral bhasha dwara કોરડાઓ ક્વીઝ રમતો અને વર્કશીપ્સને એક જ મંચમાં સમજાવવામાં આવે છે ત્યારબાદ છે સ્માઇલ ધ સ્માઇલ પ્રોગ્રામ વોઝ ડિઝાઇનેડ ટુ એન્હાન્સ ધ એલિમેન્ટરી એન્ડ હાઈ સ્કૂલ લર્નિંગ ઓફ સાયન્સ એન્ડ મેથેમેટિક્સ ટ્રુ ધ યુઝ ઓફ ધિનો ફિનોમેનોલોજીકલ અપ્રોચ એટલે કે સ્માઈલ પ્રોગ્રામની ઘટના એ ગણિતના અસંગત અભિગમો અને પ્રારંભિક તેમજ ઉચ્ચ કક્ષાના શિક્ષણ સિમ્સન્સ મેથ કન્ટ્રેન્સ ઓવર એ હંડ્રેડ ઓફ મેથેમેટિક્સ રેન્જિંગ ફ્રોમ એરિથેમેટિક ટુ જીઓમેટ્રી ટુ કેલ્ક્યુલસ મેની ડિઝાઇનર ટુ એક્સપોઝ એન પોક એટ ઇલ્યુમિનમે ત્યાર પછી છે મેથ્સ ગાઈડ મેથ્સ ગાઈડ ઓફર્સ અ વેરાયટી ઓફ મેથમેટિક્સ લેશન્સ ન્યુમેરસ લેશન્સ ઇન એલ્જીબ્રા જીઓમેટ્રી એન્ડ પ્રી કેલ્ક્યુલસ આર અવેલેબલ વન કેન ઓલ્સો Utilize an assessment resources called Quizmasters. मैथ्स गेट एक ऋणना विविध पाठ प्रदान કરે છે. અહીં બીજગણિત, ભૂમિતિ અને પૂર્વ ગણિતના અસંખ્ય પાઠ ઉપલબ્ધ છે. એક આસાનીય સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે જેને Quizmaster કહેવામાં આવે છે. Then we will talk about MathEd. Method MathEd is a free resource for teachers, parents, students and homeschoolers. The Math worksheets are randomly and dynamically generated by our math worksheet generators. This allows you to make an unlimited number of printable math worksheets to your specifications instantly. E.L.K. Math Aids e.S.I.K.S.H.A.K.K. Sikshako maathapita vidyaat diyo. Tema ch home scholars maath e nishul ka strop chhe. Garnitni Worksheets Aapna Garnitna Worksheet Generator dwara गतिशील रीते अव्यवस्थित रीते बना स्पष्टीकरणों पर तरतज अमरियादित संख्या में छापवा योग्य गणित कार्यपत्रको बना मंजूरी आपेन वी वील टॉक अबाउट बेस्ट वेबसाइट्स फॉर किड्स गेमिंग एट्ले बामत श्रेष्ठ वेबसाइटों कई है तना आप चर्चा करते पहली है फन ब्रेन Uh, find math games by Tropic or by Grade 8 Funbrain on this math site on um, math site for kids students can enjoy playing a variety of games that reinforce these mathematical concepts and engage your teacher uh, learners many of these games focus on a fun theme like sports animals or unique landscapes એજ્યુકેશન વિડીયોઝ આર ઓલ્સો ઇન્કલુડેડ એન્ડ ધેઝ આર સ્પેશિયલ પ્લેગ્રાઉન્ડ વિથ ગેમ શૂટેડ ટુ પ્રી કે એન્ડ કિન્ડર ગાર્ડન્સ સ્ટુડન્ટ એટલે કે ફનબ્રેન નામની વેબસાઇટમાં વિષય દ્વારા અથવા ગ્રેડ દ્વારા ગણિતની રમતો અહીં મૂકવામાં આવી છે બાળકો માટેની આ ગણિતની સાઇટ પર વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ રમતો રમીને આનંદ કરી શકે છે ફનબ્રેન એ ગાણિતિક ખ્યાલને વધારે મજબૂત બનાવે છે તેમજ શીખનારાઓને ગણિત સાથે જોડે છે આ રમતોમાં ઘણી રમતો મનોરંજક થીમ પર આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેમ કે રમતો પ્રાણીઓ અથવા અનન્ય લેન્ડસ્કેપ્સ અને શૈક્ષણિક વિડીયોઝ પણ આમાં સામેલ છે અહીં એક વિશિષ્ટ રમતનું મેદાન પણ છે જે રમતો પૂર્વકે અને કિન્ડલ વિદ્યાર્થીઓને અનુકૂળ હોય છે ત્યાર પછી છે મેસ Math Blaster Math Blaster is the uh our uh, the goal at Math Blaster is clear your success depends on your ability to use your brain and logic skills with an exciting theme featuring aliens and outer space Math Blaster lets your students become intergalactic heroes based on their math operation and critical thinking skills રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ રિક્વાડ બેમ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ ફ્રી બી શ્યોર ટુ ચેક આઉટ ધ ટીચર ટુ ફાઇન્ડ મેથ પ્લાસ્ટર for the classroom. એટલે કે મેથ પ્લાસ્ટરમાં તેનું એક જ લક્ષ્ય છે જે સ્પષ્ટ છે કે તમારી સફળતા તમારા મગજ અને તક કુશળતાનો ઉપયોગ કરવાની તમારી ક્ષમતા પર આધારિત છે મેથ પ્લાસ્ટરમાં એલિયન્સ અને બાહ્ય અવકાશને દરકા દર્શાવતી એક આકર્ષક થીમ આપવામાં આવેલી છે જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના ગણિતના સંચાલન અને વિવેચક વિચારસરણી કુશળતાના આધારે તેમને તે ગેમમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય હીરો બનાવી દે છે નોંધણી અહીં આવશ્યક છે પરંતુ રમત રમવી નિઃશુલ્ક છે વર્ગખંડ માટે પણ તમે મેથ બ્લાસ્ટરમાં જો વર્ગખંડ માટે રમત રમવા માંગતા હોય તો શિક્ષક વિભાગને અહીં એક શિક્ષક વિભાગ ટીચર્સ સેક્શન એટલે કે શિક્ષક વિભાગ પણ અહીં એક આપવામાં આવેલો છે ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મલ્ટિપ્લિકેશન ડોટ કોમ ફ્રોમ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન ડોટ કોમ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ ટુ ધ નાઇટ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ સ્ટુડન્ટ કેન પ્રેક્ટિસ ધેર બેસીક મેથ્સ કિલ ઇન અ ફન એન્ડ એન્ગેજિંગ વે ઓન ધીઝ this additional uh, resources available on the website for parents and teachers who want to help reinforce in math skills etleke multiplication.com upar tricks <laughs> thi laine princesabhi vidyarthio balko mate aa ganit site par manoranjak ane aakarshak rite temni mud ganit ni kushalata no abhyas kari shake te ritni gothvan karvama aveli chhe વેબસાઇટ પર માતા અને શિક્ષકો માટે અતિરિક્ત સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે જે કુશળતાને મજબૂત બનાવવામાં અને ગણિત વિશે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ શીખવામાં મદદ કરે છે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ લર્ન ઝીલિયન ફાઇન્ડ લેસન્સ ધેટ કોમ્પ્લીન કોમ્પ્લિમેન્ટ વોટ યુ આર સ્ટડીંગ ઇન ધ ક્લાસરૂમ બેસ્ટ ઓન ધ કોમન કોર સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર ગ્રેડ થ્રી ટુ નાઇન વાય લેસ ઓફ અ મેથ ગેમ વેબસાઇટ થેન્ડ સમ ઓફ ધ અધર્સ ઓન ધ લિસ્ટ લર્ન સિલિયન પ્રોવાઈડ્સ અ સ્ટ્રોંગ કોમ્પ્રેહેસિવ એપ્રોચ ટુ ઓનલાઇન મેથ એજ્યુકેશન ટેક ટાઈમ ટુ એક્સપ્લોર ધ ફ્રી રિસોર્સિસ અવેલેબલ ટુ ટીચર્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ એટલે કે ત્રણથી નવ ગ્રેડના સામાન્ય કોત ધોરણો પર આધારિત વર્ગમાં તમે જે અભ્યાસ કરો છો તે પૂરક છે તે અહીં આપણે અહીં પાઠ એ શોધી શકીએ છીએ જ્યારે સૂચિમાંના અન્ય કેટલાક કરતાં ગણિતની વેબસાઇટ અહીં ઓછી છે લન્સ ઝીલિયન ઓનલાઈન ગણિતના શિક્ષણ માટે એક મજબૂત વ્યાપક અભિગમ પ્રદાન કરે છે શિક્ષકો અને માતા માટે અહીં મ સંસાધનોનું અન્વેક્ષણ કરવા માટે અહીં બધું ઉપલબ્ધ છે ત્યાર પછી છે હુડામેથ logic and reasoning math fact practice and more makeup the free educational games at hula math these are quite a few games that call for higher order thinking and ask students to problem solve to complete the activities this challenges helps to sharpen students math skills through an engaging online activity elleke hula math ma तर्क अने तारणों गणित तथ्य प्रेक्टिस्शुल्क शैक्षणिक रमत अही आप घनी बी रमत है जो उच्च क्रम की विचारसरणी विद्यार्थी ने प्रोत्साहित करे प्रवृत्ति ने पूर्ण करने विद्यार्थी ने समस्यान समाधान पूछे अँ जे, जे चेलेस पड़कारों विद्यार्थी आपना गणित विद्यार्थी गणित कुशलता ने એક થારદાર એક મજબૂતાઈ મળે છે અને તે મનોરંજક ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ઘણું બધું ગણિત વિષય શીખી શકે છે ધેન વીલ વીલ ટોક અબાઉટ સમ વેબસાઇટ્સ ધેટ પે યુ ફોર યોર મેથ સ્કિલ્સ એટલે કે કેટલીક એવી વેબ જેમાં તમે કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન કરો તો તમે તેમાંથી પૈસા પૈસા પણ કમાઈ શકો છો હિયર આર સમ વેબસાઇટ્સ એન્ડ એપ્સ વેર યુ કેન મેક મની બાય એધર સોલ્વિંગ મેથ પ્રોબ્લેમ્સ ઓર ટીચિંગ મેથ ઓનલાઈન એટલે કે અહીં કેટલીક વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સ છે જેમાં તમે ગણિતની અમુક સમસ્યાઓનો સમાધાન અને ઉકેલ કરીને તમે પૈસા કમાઈ શકો છો અથવા તો ઓનલાઈન ગણિત શીખી પણ શકો છો અને શીખવી શકો છો So tema pehla hai study.com study.com offers an excellent opportunity for math experts to join their online platform and help students online As a high school math expert you will be expected to answer a student questions as per come Sometimes you will have to write detailed explanations for your answers to give students understand better Don't worry about your making mistakes too We have a team of 300+ to help you along the way. Your work will almost always go through a review before it gets delivered to the students. You are expected to be really good at school level math, algebra, trigonometry and geometry. All you need to have is a computer with a reliable internet connection to apply for the role. payment details the payment are uh, payments are made by monthly without any delays study.com is a reputable company so there's no doubt about their reliability eleke study.com e ganishna nishnanto ne temna online platform par joḍa āne vidyarthiyone સહાય કરવા માટે એક ઉત્તમ તક આપે છે આ સ્કૂલના ગણિતના નિષ્ણાંત તરીકે તમે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે કેટલીકવાર તમને વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારી રીતે સમજાવવામાં સહાય મળે તે માટે તમારા જવાબો માટે વિગતવાર સ્પષ્ટતા લખવી પડી શકે છે ભૂલો કરવા ભૂલો માટેની ચિંતા કરશો નહીં તમારા मार्ग में तरी सहाय करने ते समीक्षाकारों की एक टीम है तरू कार्य विद्यार्थी पोचाड़े तो पेला ते हमेशा समीक्षा द्वारा पसार शाला कक्षा गणित बीजगणित त्रिकोणमिति भूमि में खरेखर सारा रहने अपेक्षा रखो अ भूमिका अरजी करवा विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शनवाड़ी कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है અને તેમની પેમેન્ટની ચૂકવણીની વિગતો જોઈએ તો ચીક અહીં ચૂકવણી કોઈપણ વિલંબ વિના દ્વિમાસિક કરવામાં આવે છે સ્ટડી એક પ્રતિષ્ઠિત કંપની છે તેની તેથી વિશ્વસનીયતા વિશે કોઈ શંકા નથી ત્યારબાદ આપણે જોઈએ મેથ કેશ એપ નાવ ધીસ ઇઝ પ્રોબેબલી ધ મોસ્ટ ફન વે ટુ ગેટ પેઇડ ફોર યોર મેથ સ્કિલ્સ You can actually earn money by solving math problems. You are you are going to be a hell lot surprised the way it works. You can win money by competing with other players in a game of arithmetic expressions. As a player, you will be participating in a math cash duel. You will have to solve 20 sets of arithmetic expressions in 60 seconds. You can beat your opponents by solving those expressions as fast as you can. Whoever wins the race wins the points. It's like a perfect game for Nords that gives out real cash prizes. Payments details as follows. You can easily convert your points into cash whenever you want. The money you can be withdrawn through PayPal. Participating in the games is totally free of cost. એટલે કે મેટકેશ એપમાં તો હવે તમારી પાસે ગણિતની કુશળતા માટે ચૂકવણી કરવાની આ સૌથી મનોરંજક રીત છે તમે ખરેખર ગણિતની સમસ્યાઓ હલ કરીને પૈસા કમાઈ શકો છો તમે જે રીતે કામ કરો છો તે આશ્ચર્ય તે આશ્ચર્ય તમે જે રીતે કામ કરો છો તે આશ્ચર્યજનક નરક ધરમ થઈ રહી એક ખેલાડી તરીકે તમે અન્ય ખેલાડીઓ સાથે અહીં હરીફાઈ કરી શકો છો અને આ એક અંકગણિત અભિવ્યક્તિની રમત છે તમે અહીં પૈસા પણ કમાઈ શકો છો તમે આ અહીં મે તમે અહીં મેપ કે શેડ્યુઅલમાં ભાગ લેશો અને તમારી સાયન્સ સેકરમાં તમને સમય આપવામાં આવશે જેમાં તમારે અંકગણિત અભિવ્યક્તિના વીસ સેટનો હલ સોલ્વ કરવા પડશે તમે શક્ય તેટલી ઝડપથી તે અભિવ્યક્તિને હલ કરીને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકો છો જે સભ્યપદ જીતે છે તે પોઈન્ટ જીતે છે તે નર્સ માટે એક સંપૂર્ણ રમત જેવું છે જે વાસ્તવિક તમને રોકડ ઇનામો આપે છે અહીં તમે પેમેન્ટ તમે પેમેન્ટ ડિટેલ જુઓ એટલે અહીં ચૂકવણી તમે ઈચ્છો ત્યારે તમારા પોઈન્ટને સરળતાથી રોકડમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો અને પેપલ પેપલ નામની પેપર નામના થી તમે પૈસા પાછા પણ ખેંચી શકો છો રમતોમાં ભાગ લેવો અહીં સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક છે ધેન વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ યુઝિંગ વેબસાઇટ્સ ફોર મેથેમેટિક્સ એટલે કે મેથેમેટિક્સ વેબસાઇટના ઉપયોગ કરવાના આપણે ફાયદા આપણે હવે જોઈશું ટીચર્સ personality including teachers attitude towards technology play an important role in assessing the benefits brought by internet use during lessons along with school equipments and a number of other factors if teachers decide to use freely available websites in their lessons they should be aware of their benefits as well as certain limitations and risks based upon more than a decade of experience with looking for and making use of quality website resources in mathematical instruction on the secondary school and university level we can say the key benefits of their integration lie in atlake technology pratiya shikshaknu walal sahit shikshaknu vyaktitwa शा साधनों अ परिबड़ों सा पाठ दरम इंटरनेटनाग द्वारा करता फायदाओं मूल्यांकन कर महत्व की भूमिका भजवे जो शिक्षकों पाठों में मुक्तपणी उपलब्ध वेबसाइट उपयोग करने नक्की करें तो फायदा तमज अमु मर्यादाओं जोखमों विषय जागृत होवु जो मध्यमिक शाला यूनिवर्सिटी स्तर पर गणित सूचना में गुणवत्तायुक्त वेबसाइट संसाधनों की शोध અને તેનો ઉપયોગ કરવાના એક દાયકાથી વધુના અનુભવના આધારે તેમના એકીકરણના મુખ્ય ફાયદાઓ આ મુજબ કહી શકાય એસેસ ટુ અ લાર્જ નંબર ઓફ ટીચિંગ મટીરિયલ્સ એટલે કે મોટી સંખ્યામાં શિક્ષણ સામગ્રીની પહોંચ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ક્લેરિટી ઓફ એક્સપ્લેનેશન એન્ડ લર્નિંગ ઇફેક્ટિવનેસ એટલે કે સ્પષ્ટતા અને શીખવાની અસરકારકતામાં વધારો સ્ટુડન્ટ મોટિવેશન એન્ડ પ્રોએક્ટિવ એપ્રોચ એટલે કે વિદ્યાર્થીની પ્રેરણા અને સક્રિય અભિગમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એપ્રોચ ટુ ઇન્ટ્રક્શન એટલે કે સૂચના વ્યક્તિગત અભિગમ પોસિબિલિટી ટુ ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ નોલેજ એન્ડ સ્કીલ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓનું જ્ઞાન અને કુશળતા ચકાસવાની સંભાવના અવેબિલિટી ઓન લો કોસ્ટ એટલે કે ઉપલબ્ધતા અને ઓછી કિંમત Then, we will talk about disadvantages of using websites for mathematics. Allege garlisni websites na upyok karwa na ger fai dao. Key issues with internet use in instruction, including the amount and quality of the information available. Experienced teachers should first assess the professional and didactical level of a particular websites since the freely available materials are rarely reviewed, and, therefore, may contain various errors and deficiencies in terms of providing mathematical instructions, the major risks of website integration include. It is like, Internet-nã-upyog-sathen-nã-mukhya-muddhau-ma-upilabdh mahiti-ni-matra-anekunmatta-shamil-chhe. अनुभवी शिक्षकोई प्रथम कोई चौक चौक्स वेबसाइटना व्यावसायिक व्यवहारिक स्तर मूल्यांकन करव जो कारण के मुक्तपणे उपलब्ध सामग्री ने भाग्य समीक्षा कर विविध भूलों खामी शामिल हो सूचना प्रदान करने शर्तो में वेबसाइट एकीकरण मुख्य के मुख्य जोखमों अं शा मैथेमेटिकल इन ध वेबसाइट पर्टिक्युलरली ऑन वेबसाइट क्रिएटेड बाय स्टूडेंट एट्ले खास कर विद्यार्थी द्वारा जे वे वेबसाइट बनाली होना के गणितिक मूल्यों की भूलो आली होल डेफिशियन ध प्रिपेसन ऑफ टीचिंग मटिअल एट्ले शिक्षण सामग्री तैयारी में के ज्ञात्मक खामी हो टाइम कंज्यूमिंग सर्चिंग फॉर क्वॉलिटी एंड फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट्स एट्ले कि गुणवत्ता और मुक्तपणे उपलब्ध वेबसाइट्स में समय मांगी लेती होन्क्रीज डिमांड फॉर टीचर लेसन प्लान प्रिपेरेशन शिक्षक पाठ योजना तैयारी मांग में थोड़ा जवाब मे लैंग्वेज बेरियर फॉर फॉरेन वेबसाइट्स एट्ले विदेशी वेबसाइट्स भाषा अवरोध अही उभो mathematical errors presented at the websites include false mathematical statements incomplete and deformed the introduction of mathematical concepts due to the effort to simplify the concepts and make them more accessible in students incorrect procedure given by given for example problems etc didactic shortcomings include a failure to respect the principle of clarity and adequate accuracy of explanation adjusted for users age they also includes appropriate methodology didactical formalization complex procedures and incomplete instruction for students etleke websites par hajar ganitik phulama khota ganitik vidhano ganitik khayalo ni adhuri temach atpati rajvat के ज विभावनाओं ने सरल बना विद्यार्थियों ने वु सुलभ बनाली होदाहरण समस्याओं में आपो कार्यवाही वगैरह वस्तुओं समावेश स्पष्टता सीद्धांत और वपराशकर्ता वय समयोजित समझूती पर्याप्तता आदर करता अयोग्य पद्धति व्य व्यवहारिक औपचारिकता જટિલ કાર્યવાહી અને વિદ્યાર્થીઓ માટે અપૂર્ણ સૂચનોનો પણ અહીં સમાવેશ થાય છે ધેન વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ ઓલ ધીસ થિંગ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ ધ એવર બ્રોડર યુઝ ઓફ મોડન ટેકનોલોજી ઇન્કલુડિંગ ધ ઇન્ટરનેટ ડિવાઇસ ધ યુઝર પબ્લિક ઇન્ટુ ટુ બેઝિક ગ્રુપ્સ બેસ્ટ અપોન ધેર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ of the pros and cons of icit integration supporters and opponents so far the studies focusing on the impact of the internet on the knowledge and skills of teachers and students have not provided unambiguous results national mathematics advisory panel 2008 etleke national mathematics advisory panel 2008 na keva pramane ઇન્ટરનેટ સહિત આધુનિક તકનીકીનો હંમેશા વ્યાપક ઉપયોગ આઈસીટી એકીકરણના ગુણ અને વિપક્ષની સમજના આધારે વપરાશકર્તાને બે મૂળભૂત જૂથોમાં વહેંચી દે છે જે ટેકેદારો અને વિરોધીઓ અત્યાર સુધી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાન અને કુશળતા પર ઇન્ટરનેટની અસર પર કેન્દ્રિત થયેલા અધ્યયનને અસ્પષ્ટ પરિણામો આપવામાં આવ્યા નથી If teachers try to use quality websites in their classes they are likely to find out after a certain period of time that their integration itself does not grant better results of the teaching process but does not make them worse either these websites however may provide to informate teachers with other ways of motivating and interesting students increasing the clarity of explanation and including proactive methods in their classes. એટલે કે જો શિક્ષકો તેમના વર્ગોમાં ગુણવત્તાવાળી વેબસાઇટનો ઉપયોગ ક્વોલિટી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેઓ ચોક્કસ સમયગાળા પછી જાણતા હોય છે કે તેમનું એકીકરણ પોતે શિક્ષણ પ્રક્રિયાને વધુ સારા પરિણામો આપતું નથી પરંતુ તેમને વધુ ખરાબ પણ કરતું નથી તેમ છતાં આ વેબસાઇટ જાણકાર શિક્ષકોને તેમજ પ્રેરક અને રસદર વિદ્યાર્થીઓની અન્ય રીતો પ્રદાન કરી શકે છે સમજૂતીની સ્પષ્ટતામાં આ વધારો કરે છે અને તેમના વર્ગોમાં સક્રિય પદ્ધતિઓનો પણ સમાવેશ કરે છે એન્ડ રેફરન્સીસ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ થેન્ક યુ